Organizace byla založena v roce 1992, 1995 pardon, v Oslu a zaregistrovaná až v roce 2000 a věnuje se digitálním právům a svobodám s cílem ochrany lidských práv v digitální době. Sám Tom, který si teda stíní sám sobě, my hned ho, hned ho požádáme, aby se přesunul, je původně matematik a investor do technologií, vůbec Electronic Frontier Norway je dobrovolná organizace, která združuje experty hlavně z oblasti vědy a technologie, práva a knihovnictví a Konkrétně Tom se zaměřuje na překlápění lidských práv z toho fyzického světa do toho digitálního a snižování rizik a porušování. Tom Frederick Blenning z EFN, já mu přidávám mikrofon. Yes, I'm, sorry. So yeah, I'm I have to... Uh, I am the master of the presentation as well. Okay. So, uh da, I'm sorry if that's about as much check I can do. Um, so, I'm sure I got the presentation. I didn't get the whole uh, idea here, but uh, I think I'm just going to shamefully test how this uh, translation is going. So, I'm going to stop and see. Dobré ráno, to je tak asi všechno, co umím říct česky. Uvidím, jak to s tou prezentací půjde, když budu tlumočen. Okay. So I have to say, uh, I, I've been a bit apprehensive. This is the first time I'm really getting uh, simultaneously translated, so we'll have to see a little bit about how that works. But I think Adriana was giving a presentation Uh, um, uh of EFN uh, and I think it's uh, interesting that His Excellency mentioned right before fake news. Um Fake news is one of those things that was dealt with uh, all the way back in the 1600s, um, and I'm getting some message here. Go ahead. Go ahead. Um, and is. Jsem velice rád, že jeho excelence poukázala na fake news. Není to žádný nový fenomén. Byl tady už v 16. století. A je stále přítomný. Potřebujeme ah. k němu přikročit novým způsobem, protože se nám nyní v těch lidských právech promítá i skrze digitalizaci. Takže... Okay. So, yes. um. Norway is one of the most digitized societies in the world. Um, uh, I'm introducing cash now as an uh, example of this. Uh, right next to Sweden, uh, we're actually the the society in the world that using uh, uh, the least cash, uh, only using mostly Uh mostly credit cards but we're also one of the biggest uh, payment apps in Norway right now is uh, something called vips uh, which is being used quite uh, pervasively um, there are a few other societies in Europe among those the Baltic states but uh, that are very digitized that uh, Norsko spolu se Švédskem patří k nejvíce digitalizovaným společnostem světa. Dají se s ním srovnat i pobaltské státy. Co tím tí myslíme, v tou digitalizací ve vztahu k hotovosti? Prakticky hotovost nepoužíváme. Používáme především platební karty a v posledním čase je to také platební aplikace, která se jmenuje Vips. Nevím toho o České republice tolik, ale pokud jsem správně pochopil, poněkud v digitalizaci zaostáváte. As you can see from the uh, numbers on the screen, uh, Norway is uh, right now at about 1.6% cash usage, which is quite low even compared to the Eurozone uh which is at 13.7% uh but compared to the USA which is uh, on a 44.7% cash usage uh, i recently came from berlin uh, which is a place where You can use your cards, but you would need to bring your cash. I have been, I don't have any uh, czechish uh, krona in my wallet right now. Uh, but I, I was a bit uh, uncertain how much I would need uh, cards here. But it's, it seems to go the same way as Norway here in, uh, in Prague as well, that you can, you can do away with cash. Norsko vede v, no nemůžu říct nedostatku, ale v míře používání hotovosti, respektive v malé míře používání hotovosti i v Evropské unii. Prosila bych ten slajd zpátky. Protože v Norsku už se používá hotovost pouze v 1,6% případů, v eurozóně je to 13,7% případů a v Spojených státech je to více než 44 Já osobně jsem se jsem dostavil z Berlína a tam lze používat jak karty, tak hotovost. A zatímco jsem dorazil do České republiky, zjistil jsem, že aniž bych měl nějakou hotovost v peněžence, protluču se i pomocí kart. So uh, I assume that everyone here can read what's on the screen, so I don't need to explain anything.: Myslím, že pouhým pohledem na obrazovku všichni pochopíte o čem hovořím.: At least there's two people here that can read it. But um, So what's on the screen right now is a cutout from a digital newspaper in Norway that's talking about a hairdressing saloon that's refusing to uh, take cash at all. That is a very interesting proposal since we have in our central bank law um the right to use at least 25 pieces of currency. Yes. To co vidíte je výstřih z digitálního média ve kterém se uh, hovoří o tom že je v norsku kadeřnictví, které zcela odmítá brát hotovost, přičemž je to v rozporu s platnou legislativou, která stanovuje, že máme právo použít až 25 kusů hotovosti. So I'm not going to lie and I understand why they are uh, saying what they're saying uh, because right now what what uh, the thing is that nobody are really paying uh, with cash. So, there is, of course, a cost to keeping uh, a way of payment uh, alive and uh, having one venue of payment that's almost not being used is adding costs to uh, to this hairdressing chain. But at the same time, this is something that everyone has to do, deal with. and. Mají proto, že odmítají pracovat s hotovostí velice dobrý důvod. Každý způsob platby nebo možnost platby uh, také něco stojí, uh, obnáší to nějaké náklady a oni prostě porušováním zákona se chtějí těchto nákladů zbavit. Zkrátka, nechtějí platit ty náklady, které pro ně vznikají tím, že by brali hotovost. V společnosti, která prakticky hotovost nepoužívá. Going over to electric vehicles, Norway is one of those countries in the world. There uh, we have the largest amount of new electric vehicles. We're actually right now at 65% uh, uh, electric vehicles uh, sold. And um, uh, the charging networks in Norway are becoming quite pervasive. Uh, but there are also uh, difficulties in Další oblast digitalizace je elektromobilita. V Norsku 65% všech nových vozitel jsou elektromobily. Ty je potřeba dobíjet. A zatímco každý ví, co je benzínka nebo spisovně čerpací stanice, tak ještě ač jsou už ty dobíječky nebo nabíjecí stanice pro elektromobily na většině míst v Norsku, ne každý ví, jak to funguje. Uh, in the traditional petrol stations, uh, you would be able to uh, expect to be able to pay with, with cash and you would be, uh, expect to be able to pay with card. Uh, these are simply the, the things that were being used and nobody were really uh, asking if you were an station or a shell station or uh, uh, whatever you, you were. But in these new charging stations, there is a plethora of apps that you can use. And th those apps are not the same, and the different vendors have a different mix of apps that you can use in order to pay. This is creating a, a new set of challenges. Basically, that you would either have to stay with those uh, uh, those charging stations that you know, that provide your, the correct Uh, way of payment. You are of course uh, obliged to use an app on your phone to pay in most of them and it it creates uncertainty uh, because you don't really know what to expect if you you are running out of electricity and you just need to pull into a station. Každý, kdo platí na tradiční čerpací stanici, očekává, že bude moct platit nebo v hotovosti. Tady vzniká u těch doběcích stanic trošku problém. Je to taková výzva, protože zatímco v současnosti existuje vícero aplikací, pomocí kterých lze na těch doběcích stanicích platit, tak to představuje výzvu v tom smyslu, že to vytváří jistou nejistotu. Prostě nevíte, když přijíždíte k té doběcí stanici, zda budete mít čím zaplatit a víte, že už nedojedete dál. Prostě dochází vám palivo. Takže, so, sayings z mých history je, že historie it ale sure does rhyme. Uh, moje oblíbené uh, řečení je, že historie se sice neopakuje, ale někdy, někdy se rýmuje. Ne, ne někdy, určitě se rýmuje. So I'm going to tell you a little uh, story about this uh, little country called the United Kingdom. Uh, actually this is, uh, we're going to start talking about England. So back in England until the 1800s there were a dostávám se právě k té historii. V tom smyslu, že v 19. století ve Spojeném království bylo osm různých bank, které měly právo vydávat bankovky. Technicky, um, what you got from a bank because a bank was only giving you a promissory note uh, that was um, uh, promising to you that you would be able to redeem a certain an, uh, amount of gold with that bank in exchange for this promissory note there was no uh, yeah no, go, go, go. banky v podstatě vydávaly směnky ta směnka vám říkala že za tento doklad můžete vyměnit určité množství zlata. Byly prostě kryté zlatem. So, uh, I'm not gonna say anything. The, the, the real reason, uh, what happened in 1844 was the Bank Act, which made the, made the Central Bank of uh, England the only issuer of legal tender. Uh, the real reason this was happening was because all the banks were issuing different amounts of money, uh, and the central bank had no control and they weren't really able to redeem uh, all the gold that they were promising to redeem. So it, it created a problem with the banks. A právě proto, že bylo těch bank tolik, a každá si vydávala vlastní bankovky. Neměla, nebylo vlastně zaručeno, že za ty směnky, kdyby někdo chtěl vyměnit to zlato, že součet hodnoty, které představovaly ty směnky, neboli tehdy bankovky, a množství zlata, které teoreticky představují, opravdu se rovná. Proto byl přijat zákon o centrální bance v roce 1844, aby právě byla získána kontrola nad tím, kolik toho zlata v těch směnkách změn je. But there was a secondary reason. And that was the problem that all the banks were if, uh, issuing notes of different design. That meant that you were not always sure if what you were given was a, a, a proper note or if it just was a forgery. So you. That created uncertainty in the system. Uh, I don't know. I have. I'm not old enough that I've ever written a check, but I think some of you have, have tried to uh, write checks, and sometimes those checks would would uh, bounce simply because they weren't really sure if this was was uh, uh, a proper check or if it was a forgery. Další důvod pro přijetí toho zákona, který sjednocoval, respektive té instituce, která dala tomu nějakou, nějaký řád, byl ten, že vznikala nejistota, protože každá, každá ta banka v, ve Spojeném království si vydávala vlastní bankovky. A v podstatě vy jste dostali do rukou bankovku a nemohli jste si být jistí, jestli je to originál nebo padělek. Jestli máte nějakou zkušenost s šeky, tak to je ten samý případ. Prostě nemůžete vědět, jestli je ten šek, který vám někdo dává, je ten pravý. So, uh, I'm not sure how many of you are students now, but uh, I was promised that uh, some of the students would relate. Back in the days when I was uh, a student myself, I was visiting the University of Lancaster. And uh, what do students do when they uh, are visiting their friends, uh, they go out to party. And so, uh, I was a happy Norwegian, I had uh, gotten quite a few 50-pound notes that I had in my pocket, and I was going out to party, and uh, I was giving out drinks and uh, having uh, a jolly good time. And I was going, uh, I... Bylo mi řečeno, že zde budou studenti a doufám, že budou ještě chápat historku z mých studentských časů a sice zavítal jsem do Lancasteru, kde jsem se chtěl potkat se svými přáteli, což se i stalo, a protože, protože jsem dorazil z bohatého Norska, Vyměnil jsem si peníze a měl jsem v kapsě několik bankovek v hodnotě padesáti liber. The girl behind the bar called security and insisted that I was trying to give her false money. I was taken into a back room and I got the third degree, uh, more or less, uh, with security asking me what I was trying to do. Takže poté, co jsem mnohé hostil a popili jsme a byli jsme ve skvělé náladě a já se jel platit, děvče, která byla za barpultem, na mě zavolala ochranku a já se v zadní místnosti uh, této nápojové instituce musel spovídat z toho, proč platím padelkem. A uh, and finally the manager of the place comes there and he discovers what's going on. I'm paying with legal tender, uh, a 50 pound note a silver lining to A poté co byl přivolán vedoucí instituce se ukázalo, že jednoduše uh, 50-librové bankovky nejsou běžně používány a že je nikdo nezná, a proto byly považovány za padělek. Poté, co se věc ujasnila, a teď se dostávám k světlé pointě celého příběhu, byli jsme, kolik bylo libo po celý zbytek večera. So, I don't know uh, how many of you have uh, tried to uh, set up a little stall when you were uh, children and tried to uh, sell soft drinks and things like that. Uh, certainly, Norwegian kids like to do that. Uh, but, there's a problem. Nobody really pays with cash anymore. Určitě i vy jste jako děti, a teď se dostávám k další oblasti digitalizace, rádi hostili své kamarády. Nejinak je to u dětí v Norsku. Má to drobný problém. Už se prakticky nepoužívá hotovost. So, as I told you before, the k placení se používá zejména už vzpomínaná aplikace Vips a problém je v tom, že nebylo jak zpřístupnit tuto aplikaci dětem. But With time, what's happened right now is that we actually have a, a unified banking solutions where their parents can give their approval so that they may, may use those uh, applications with permission from their parents. Mezi časem jsme vlastně ustanovili takový nástroj jednotná kontrola, jednotná bankovní kontrola, která vlastně umožňuje rodičům, aby dali souhlas, aby jejich děti mohly aplikaci používat. jedna one problému. Uh, we still have uh, no good solution for people under guardianship. When you deal with uh, mentally disabled people, when you deal with pre people with dementia, uh, or if somebody is hospitalized for a period of time. We have, in Norway right now, we have no good solutions. Uh, we, we simply say that uh, the only person that may have uh, an ID to do something a však v Norsku přetrvává problém uh, v další oblasti, o které se zmíním, a to je okruh osob, které mají určeného opatrovníka. Ať už jde o lidi, kteří mají mentální postižení, anebo lidé s demencí nebo třeba někdo, kdo je být dočasně hospitalizován, jednoduše nemají se jak dostat k možnosti platit, protože není na to nástroj. Identifikace, která je proto potřebná v těch aplikacích, se dává pouze majiteli. To znamená, opatrovníci nejsou Nemají přístup, nemohou pomoci svým klientům. So, I need to wrap this up now. I'm going to be a little bit quick. But this symbol on the screen is the symbol of the Norwegian mastodont for social sign, for uh, social security, uh, unemployment, sick leave, etc. etc. Um, in Norway, we, as I told you before, uh, everything is digitalized uh, on quite a high level. Uh, but I'm, uh, I'm uh, in one of the Norwegian uh, political parties as well and right now we're discussing how to deal with uh, now wanting to digitize more. Uh, it's one of those issues that are uh, creating a problem because the digitalization is really a good thing, but some of the most vulnerable Uh, citizens of Norway are actually the people that have to deal with this uh, entity. So, Norway itself really want to digitalize, which is a good thing, but we need to provide uh, ways for the vulnerable people to interact with these systems. Dostávám se k mastodontu norské společnosti, který pečuje o všechny záležitosti sociální a to je NAV. Ten je také vysoce digitalizovan a digitalizace je v pořádku, je to dobrá věc. A je tu však jedno ale. To ale spočívá v tom, že právě třeba tato instituce slouží a má sloužit lidem, kteří jsou nejvíc zranitelní. A proti je digitiza, nebo může být digitalizace problémem. So, uh, I'm going to skip the slide about the cash, but what what do we need for all these digital systems? Yes, to digital systems, but we need to rein them in. And what we need is systems that provide compatibility, we need them to standardize, that means that Other systems should be able to interact with them in a the standardized way. We need portals, that means that those people who can't interact in a digital way need to have access points, so that they can interact with them. And from uh, the standpoint of EFN, one of the most important things is the respect for privacy. We need to have systems that not only sees privacy as an afterthought, Digitalizaci ano. Nicméně je potřeba ji ukočírovat a k tomu je potřeba mít nástroje. Tak, abychom zajistili, aby systémy v digitalizaci byly kompatibilní, aby spolu komunikovaly. Je potřeba zajistit jejich standardizaci, aby mohla tato vzájemná interakce mezi nimi probíhat. A také je potřeba mít portály, aby každý měl přístup k digitalizovaným aplikacím a systémům. Právě proto, aby mohl být v interakci se vším, s čím potřebuje. A, se, a poslední oblast, která je především předmětem zájmu EFN, společnosti, se které přicházím, je soukromí. Je to ochrana dat. Na té nám velice záleží. Záleží nám na to, aby to byla nejenom nějaká položka, kterou je potřeba se zabývat, ale aby to zůstalo i nadále integrální součástí lidských práv a jejich ochrany. A to je náš primární zájem a cíl. Děkuji, že jsem mohl před vámi stát a přednášet.